Pametni, prijateljski i preljepi Zlatni Retriever pas nalazi se visoko na ljesicama najpametnijih, najpopularnijih i najljepših pasmina na svijetu. Zašto? Uz izuzetnu popularnost vežu se i dobre karakteristike. Želite li vidjeti slike i karakteristike Zlatni Retriever pasmine? Znam da želite i za samo nekoliko trenutaka vidjet ćete TOP 8 najvažnijih karakteristika. Karakteristike ZLATNI RETRIVER PASMINE PASA Prva karakteristika, karakter. Zlatni Retriveri su izuzetno dobri, a samim time pogodni za djecu i obitelji. Ako ste spremni posvetiti pažnju ovim psima oni ćemo biti beskreno zahvalni. Zlatni Retriver psi su prijateljski nastrojeni prema svima, pametni, odani, razigrani, ljubozni, uvjereni i pouzdani. Ukratko, Zlatni Retriver pas je dobar, aktivni, veseli i privrženi kućni ljubimac. Ne voli biti dugo sam, te ležati na sofi cijeli dan. Druga karakteristika, koliki je životni vijek Zlatnih Retrivera? Zlatni Retriver psi žive od 10 do 12 godina. Treća karakteristika, briga. Vrlo su aktivni psi i u sportske pasmine pasa. Briga podrazumijeva fizičku i mentalnu aktivnost Zlatni retriver psa. Dakle ako niste ti poslupi koja voli vježbe hodanja, trčanja, bicikliranja i igranja, tada ovaj lijepi aktivni psić nije za vas. Također mentalna aktivnost odnosi se na mentalne aktivnosti poput dresure poslušnosti, trikova i praćenja. Četvrta karakteristika Dresura pasa. Zlatni retriver pasmina pasa je vrlo dobar za dresuru. Naime, zlatni retriveri su inteligentni, odani i žele udovoljiti vlasniku što ih čini pogodnima za dresuru. Dresura bi trebala započeti kada štenac zlatnog retrivera bude 6 do 8 tjedana star. Ova pasmina pasa i jako dobro reagira na poslovstvice na trenera koji je vođa. Dakle, dresiranje zlatnog retriver psa zahtjeva Poznavanje tehnika dresure pasa, nagrađivanje za željeno ponašanje, odnošenje prema psu s poštovanjem, te da vlasnik bude vođa čopora. Peta karakteristika, težina. Mužjaci zlatnih retrivera teže od 30 do 34 kg. Ženke zlatnih retrivera teže od 25 do 32 kg. Šesta karakteristika, visina. Mužjaci odrasli zlatni retriver psa visoki su oko 55 do 61 cm. S druge strane ženke zlatni retriver psa narastu oko 51 do 56 cm. Sedma karakteristika jesu li zlatni retriveri skloni bolestima? U pravilu radi se o zdravoj pasmini pasa. Ipak dobro je pripaziti na simptome displazije kukova, bolesti oka, srca te infekcije uha. Osma karakteristika hrana za pse. Potrebno je da hrana bude kvalitetna te da zadovoljava nutritivne potrebe psa. Također Zlatni retriver psi znaju biti skloni debljenju. Kako biste izbjegli prekomjernu težinu psa i bolesti koje ona nosi sa solom, preporučujem da izbjegavate hranu s puno masnoće te da pripazite na količinu poslastica tijekom dresure. Ukratko, Zlatni retriver pas bi će najsrednji na svijetu kada ćete biti uz njih, posvećivati im pažnju te kada ćete provoditi vrijeme u aktivnostima. Samim time pogodni su za djecu, obitelji i osobi koje se bave fizičkim aktivnostima. Zlatni retriver psi nalazi se na ljestvicama. Top 10 najpametnijih psa na svijetu, top 10 najpopularnijih psa na svijetu, top 10 najljepših psa na svijetu. Na svakoj ljestvici nalazi se u top 5 pasmina pasa. Pogledajmo sada slike zlatnih retrivera. Slika štenca zlatnog retrivera psa. Slika odraslog zlatnog retriver psa. Slika starijeg zlatnog retrivera psa. Želite li vidjeti više? Kako biste saznali više o zlatnim retriverima, pogledajte člana koje sam izradio za vas s detaljnim opisom zlatni retriver pasmine pasa. Link je u opisu videa.